9 по 16. Прийнято. Питання з 9 по 16 включно стосується переіменування та зміни типу закладів освіти, які відповідно до рішення Ставищенської селищної ради проходять процес реорганізації. Тому пропоную проголосувати їх пакетом. Ставлю дану пропозицію на голосування. Хто за те, що ми проголосували пакетом? Проти, утримався, прийнято. 9 16 питання про переименування та зміну типу таких закладів освіти Антонівська Печазьде увряли сказати з ЗСО першого ступеня в ЗДО Василь Василівська ЗСО першого ступеня в ЗДО е філії Іванівської ЗСО ЗСО першого третього ступеня ЗДО, розумня розум Перш здо Сліжківський ПШ-ЗДО, точ тобто ЗСО 1-2-3 ступенів ЗДО, Юргівської ПШ-ЗДО. Проект рішень було розглянуто на засіданні правильних комісії та рекомендовано до затвердження. Тобто, питання начальник відділу освіти по ГРБШ та Інна <продукру> <продукру> ja, Це рішення являє собою оформлення Юридично тих змін, які ви прийняли, які ви прийняли у вересні місяці. Рішення було прийнято про реорганізацію, а зараз ми приводимо у відповідність до того рішення, яке ви е, одобрили, приводимо у форми цих законів. Онгуньська початкова школа стає садочком. Антониська в Онгуньській початковій школі в садочку ще є діти. В початковій школі дітей вже немає, в садочку там є діти, вони працюють проживуть дитячий садочок. Юрківська початкова школа, дітей немає, є ще персонал, який там працює. Розумницька початкова школа стає теж садочком. Дітей немає, персонал працює. Немає ні дітей, ні персоналу, педагогічні працівники були працевлаштовані, технічний персонал они сами змінилися, тому що там залишилось тільки сторож, сторож переведений до Васильівського навчального закладу, до охорного закладу, тому що школу потрібно охороняти. Василиха перетворюється в садочок, дітей немає, персонал ще працює. Повночич перетворюється початкову школу садочок, і діти йдеть тільки в садочку, в школі дітей немає. Брюлинка, школа першого другого ступеня перетворюється початкову школу садочок, дітей немає, персонал працює. Е-е, дочиця початкову школу садочок, діти в початковій школі і в садочку. Кривець, а, Кривець у нас на місцесесії, Ось така ситуація з тими закладами, які ми перейменуємо і проводимо повільність документи. Що там по Іваніці було? Це ж філія полковниця. Філія, філія, філія. філія, філія. філія полковниця це філія Іванівки, вони залишаються філією. От і з, з, з, з школи першого другого суддення задочку залишається початкова школа задочку, але фактично там є діти у по полковничому є такі плани, і в принципі вони виходять до нас, що ми в ту школу і сільську раду перемістимо, і пошту, воно буде обладатися, буде одне приміщення, тобто ці видатки ми по населеному пункту зі і на виході отримаємо те, що якість послуг залишиться, я думаю, що і краще стане, тому що там, на газове палення і воно буде все підігріватися. Думаю, ми цю тенденцію будемо пропрацьовувати в планах у Трощиця Ми вже говорили, і у Василиха, де, де, де можна об'єднати, і Стрижавка, де ми зробили вже це. Тобто будемо йти до того, щоб об'єднувати це все, щоб якість послуг надавати більш кращу. Те ж саме буде по Роскішній, воно там вже все, в один об'єкт зведено, але проблема з запаленням, що там мерзне де бібліотека, де ССК, рада. я сподіваємося, що дадуть можливість за слідовий рік фінансувати капітальні видатки, і ми зможемо ну, з вами це все робити. Ще питання будуть? Ставлю на національність, хто за? Проти, який мавсяця,